Hej allihopa. Jag tänkte bara visa hur man gör för att få ner den här filen som ni ska jobba i i Illustrator. Och här är då ett ert klassrum. Det vanliga digitalt skapande klassrummet. Och här ligger själva inlägget och klickar ni på den här nu så kommer det ju se ut så här. Och det är ju inte alls uppenbart hur man ska göra här. Men om ni kollar uppe till höger här, längst uppe så finns det en liten ikon som heter ladda ner och då gör ni det så kommer den att ladda ner en zip-fil. Går ganska kvickt för det är ingen stor fil. Och då hamnar den i eh, hämtade filer tror jag. Visst gör den det. Och då kan man packa upp den. klickar man så blir det en liten eh, fil här. Och den här filen kan man sedan öppna i Illustrator. Och om jag går in i Illustrator så har jag den förbered här, som en riktig tv-kock. Och om vi då tittar i den här filen så är det inte säkert att ditt gränssnitt ser likadant ut som mitt för du kanske aldrig har varit här inne. Jag har arbetsytan grundläggande och jag kan säga att jag återställer grundläggande så kanske det ser, mer ut, det kanske ser ut så här för dig. Och Det du behöver göra då, det första du gör är att du öppnar lager. Det hittar du under fönster. Och lager. Och då har du det här uppe, då. Och tittar vi i lagerpaletten här, då. så Det understa lagret heter jobba här. Det är helt enkelt där du ska jobba. Behöver du ha fler lager att jobba i så kan du göra fler lager här. Det är inga problem. Men de övre, de lagren ovanpå på här. De behöver egentligen inte röra överhuvudtaget. Det översta lagret, malllagret det har en lite speciell inställning. Om jag dubbelklickar på det så kan ni se här att den här lilla kryssrutan skriv ut är urklickad. Det betyder att när man skriver ut det så syns det inte helt enkelt. Och det är också låst. Men det ska synas. Så det är ju kanon. Det betyder att ni sparar ett original som en pdf som vanligt. Men när man skriver ut det så syns det inte. Nästa lager är, om vi kollar på bara det lagret. Det är de linjerna ni ska använda för att vika ett konvolut. Sätter vi ihop malllagret och viklinjerna så ser ni att ni ska vika längs med ryggen. Två stycken väck. Och längs med ovankanten två stycken väck. Och längs med underkanten här två stycken väck. Det är helt enkelt i flikan här ni vikar. då. Och tittar man sen på nästa så står det här skärlinjer. Då är det för att ni ska kunna ja med en skalpell eller någonting, en stållinjal skära ut ett original på ett vettigt sätt. Och då är det inte den här sträckad linjen utan den heldragna linjen här som ni skär efter. Nu kommer inte den att synas på utskriften, utan det kommer att se ut så här. Så att ni skär mellan den punkten och den punkten och sen så skär ni rakt upp här. Ni skär lite snett här på de flikarna. Och här skär ni också längs med. Allt detta sammantaget då gör att när ni lägger in bilder i originalet, så måste bilderna gå ända ut i den sträckade linjen. Eh, och, eh, och då är det förutsättning när man har en bild här på framsidan som ska gå ut över kanten, det vill säga vara på ovankanten eller underkanten, så kommer de med i utskriften om de ligger ända ut till den sträckade kanten. Sen här nere och här uppe, kan det vara vitt. Där ska man sätta klister Sen när man har vikt ihop den så limmar den mot baksidan på den här då. Men det kommer vi till sen. När man har skrivit ut den så är det helt enkelt så att man börjar med att skapa de här viklinjerna. Det gör man med ett verktyg som heter falsben. så som en smörkniv ungefär och det man drar i längs med en linjal så får man en liten knäckning i pappret så att man har någonting att vika efter. Då man två gånger här och två gånger här två gånger här och sen, då kan man ju vika det och sen skär man ut det och sen viker man ihop det. Då har man sitt konvolut och bara limma, sätta ett där klister här så blir det som ett skivomslag. All right, jag hoppas att ni förstår nu. Låt de här tre lagarna vara jobba här eller i nya lager ni skapar ovanför detta lagret helt enkelt. I övrigt funkar lagarna precis som de gör i Photoshop eller vad som helst. Att det som ligger överst ligger längst fram och det som ligger underst ligger underst. Det var allt. Ha en glad påsk allihopa.